Här på Stockholms universitetsbibliotek kan du hitta din kurslitteratur i både tryckt och elektronisk form. Det kan vara böcker, e-böcker, artiklar eller annat vetenskapligt material. Oavsett vad du letar efter så kan du börja med att söka efter litteraturen på bibliotekets webbplats. Börja på su.se-biblioteket. Om det är en vetenskaplig artikel som du letar efter går du till bibliotekets webbplats och väljer fliken Artiklar och söker i sökrutan. Ofta är det bra att skriva in artikelns titel när man söker. För att få upp artikeln i fulltext klickar du först på SU fulltext. På sidan som sedan öppnas klickar du på länken fulltext via. Om du inte redan är inloggad kommer du nu först behöva logga in med din universitetsinloggning. Nu kommer du till tidskriftens sida och här kan det se lite olika ut beroende på vilken tidskrift som det rör sig om. I det här fallet kan jag direkt klicka på pdf för att få upp artikeln i fulltext. Om det är en e-bok som du letar efter så söker du efter boken i sökrutan. Se till att fliken Böcker och tidskrifter är markerad. I det här fallet skriver jag in bokens titel. Leta upp rätt titel. Du ser att det är en e-bok på den orangea ikonen e-bok. Klicka på titeln. Sen scrollar du ner lite på sidan och trycker på länken läs hela. På sidan som nu öppnas klickar du på länken fulltext via. Om du inte har loggat in tidigare kommer du nu behöva logga in med din universitetsinloggning. Nu har du hittat e-boken. Här på biblioteket finns det e-böcker från flera olika leverantörer som har lite olika utseende på sina webbsidor och olika vägar för att ladda ner fulltexten. I det här fallet scrolla jag ner lite på sidan för att komma åt och ladda ner e-boken i pdf-format. De olika e-boksleverantörerna kan också ha lite olika regler för nedladdning och utskrift. Information om vad som gäller för just den bok som du vill ha går ofta att läsa på leverantörens sida. I det här fallet kan jag öppna hela boken som pdf. Så, nu har du lärt dig hur man hittar artiklar och e-böcker på biblioteket. Nu är det bara läsningen kvar.